سي زهير الدكتور زهير العفراوي مرحبا بك، وشعراءنا شكرا لمنسقة رابطة أدباء وكلمة الشمال شمال المغرب زكية مقديد، هكذا أيها الأستاذ أجميل أهلا بك مرحبا وأستاذنا الذي السبيطي صاحب الموقع أنفلاراش هكذا أيها الحضور الكريم نبارك مكان وأصبح أصحابه ونبارك ذاكرته. مرحبا بكم. سيد اسمك سبق الكريم؟ إيه. ومن أوكلاهما بأميركا. شكرا. ستمين في المركز الثقافي ودور في إنشاء هذه المدينة. أسلم الشهادة له الشهادة تقديريّة باسم رئيسها رئيس اتحاد الأدباء الأول في أمريكا أياد البلداوي. صراحة بكرهناش شيخنا بروسي ها. الشرف مع الأستاذ إدريس الدوش فرع فرع في امتحان الادباء الدولي والمصباح الذهبي الادبي له. المهم ذهب صباح سيحفي يا هذا سكرتيريه اتحاد الادباء الدولي القاصه والشاعره التي لها صيت وبصمتها رحمه الله. <تصفيق> حضورها ايضا بكل بعض الدول العربيه في الجزائر بتونس بمصر وكذلك بالمغرب لها حضور كبير وكتابتها رائعه جدا شكرا كما في ونتمنى كما قال الاستاذ عزيز خنجاع ان نكون مشعلا لحدث أكيد, اكيد احد السياسيين الالتفات الى ما هو تحر. أكيد ولإعطاء صوره ايجابيه على المغرب لانه وطننا ونعتز به ونفتخر شكرا نستضيف ربطات اديبات وادباء شمال المغرب نمثلها سيد اتمنى تستوزي او نعم تجي الادبي والمسباح الذهبي الادبي شوف <تصفيق> <سؤال> <تصفيق> شوية. لا قرابوشو لا الضوء دونك الضوء هنا شهاده تفيد تمنيش دار دي اجيبينا والشاهدنا بمدينه الحمامه البيضاء سي احمد بن من فرع اتحاد عبد الدولي شرفنا بحضورك استاذه أفتت رابطات أديبات وأدباء الشمال زكية بوقدين والصديقة الرائعه والوهنية شكراً وتستحقين أنا بداية شهد سيدة مريكا تستحقين الأشخاص سيدة قدر أفتت شميعاً أفتت نعم <تصفيق> <تصفيق> والمصباح الادبي لكل ما تقوم به بالحمام البيض في الميدان الاجتماعي والتربوي وحتى الثقافي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> والوفية لهذا المركز ومشاركته الثقافية. شكرا لك. ورئيسة مجموعة من الجمعيات. شكرا. في الرباط. في الرباط. شكرا لك. تستحقين. واحد <تصوح> <صار مساعدة. تصوح> <مبيعكة> <صوحة> صوره جماعيه استاذ عزيز قنجاب كملت استاذ واحد تا ياخد معك ساعة تا ياخد معك ساعة تا ياخد معك ساعة تا ياخد معك ساعة <تسجيل> سي بوشعيب بن مدام لك شهادتك وهو عضو باتحاد والفائز بجائزه القصيده الاولى ولكن نكون ركبنا في مكان اذا كنت في مكان بأسف سي زهير كلنا جميعا جميعا جميعا جميع لا <تصفيق> <تصفيق>